محتاج حضنك هسه قولي منين اجيبك هنيال كل واحد يحب يحضن حبيبه محتاج حضنك هسه قولي منين اجيبك هنيال كل واحد يحب يحضن حبيبه منين ما اشوفك ملاك واحسد فاسب هواك ما شوفك ملع وحسيدا فاسي بحواء مو مصيبة الموت وفرقك مصيبة مو مصيبة الموت وفرقك مصيبة